زنجیر تارا کی بلا فصل کڑی ہے مالک سلام دیکھو بہت سونا بولے بولے اس قصدے دیں میں تقاضا نہیں کرتا کہ تھی کھلو کہتا دھو لفظاں سے نظر رکھنی ہے میری محنت بھی کرنی ہے زنجیر ر تہارا کی بلا سلکڑی ہے زنجیر رارا کی بلا سلکڑی ہے اس مرد میں خوشبو کی گلی ہے مالک مالک جی <سور> جتنا بولے ہو مالک مالک قبول, قبول فرماد بالکل فرما مطمئن پڑی جلدی نہ پہلا شعر پڑھنے لگا پاک سیدہ علیا کے شان دے مالک کی سزمت عظمت مالک کے شعر تے توجہ رکھتی ہے مشیت کے تقاضوں پہ نگاہیں مالک سلامت رکھ رکھتی حکزوں پستی کے کچ میں مالک سلامت رکھی کیا بات ہے الکوسارے زنجیر طہارت کی بلا فضل کڑی ہے ایک شیر ہور پاس سیدہ عالیہ دی بارگاہ وچ پڑدا پیام لرزاں نہ ہو کیوں کر تیرے خطبوں سے زمانہ وجد اس لگا لرزاں مانا <تصفيق> تو بلتے علی بلتے علی بل <تصفيق> سارے بند دلانی کرتے ہوئے لگا تو آزاد باقے کی نگاہ کی بخشش پہ لگی